جمع عليك الله سمرنا لجيت بنا نومي من عيوني طار يا نقش يا دول كفهم بالحنة يا منيت الروح والافكار أخرجه I'm gonna go